عبر جاهلا طرق <تصفيق> جاهلا حمامك انا احتفل حر يا طيبة محمد يا المطيبة طريك اللي يغنيبا طريك اللي يغنيبا وأسى اللي دائم وفي عديه في شريبا ما هل أتى ويا مرحبا كاس دايم تهلي به نور فوجه السعد لهان ودرب الفخر دوم يمشي عمامك يلعب بالشجعان حصرياً